Joo, kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani ja kiitos kutsusta tänne puhumaan. Ja olen Karolina Kaasalan Jyväskylän yliopistosta, liikunnantieteellisestä tiedekunnasta ja toimin siellä tällä hetkellä tutkijatohtorina terveyden edistämisen tutkimuskeskuksessa. Ja olen 2017 väitellyt terveyskasvatuksesta ja sen jälkeen työskennellyt vajaan kaksi vuotta informaatioteknologian tiedekunnan tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin tekoälymahdollisuuksia terveydenhuollossa ja terveyden edistämisessä ja siltä taustalta, taustalta on sitten tässä esitystä pitämässä. Ja tänään käsittelen ensin lyhyesti tai yleisesti digitaalisia interventioita, mitä nämä tarkoitetaan ja mitä odotuksia niihin liittyy ja digitaalisiin palveluihin ja mitä tekoäly, minkälaisia tekoälyn Kehitysalueita on tällä hetkellä tuolla tutkimuksessa pinnalla. Ja sitten joitakin esimerkkejä näistä tutkimuksista ja erityyppisistä sovellusalueista ja sitten hieman yhteenvetoa siitä ja minkälaisia avoimia kysymyksiä tähän aiheeseen, aiheeseen liittyy. Jotain poimintoja sieltä, sieltä. Ja sitten ehkä tuossa esityksen lopussa niin, niin voin sitten tuohon äänestykseen palata, palata sitten, että miltä se näyttää. mutta tällä ihan yleisesti niin digitaalisella interventiolla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä joilla, jossa hyödynnetään tai joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa terveyden edistämisessä ja ylläpitämisen tukemisessa. Ja se voidaan kuitenkin tai nämä digitaaliset interventiot voidaan jaotella, jaotella kuitenkin sitten asiakkaille ammattilaisille terveydenhuoltojärjestelmään ja tiedonhallintapalveluihin kohdennettuihin toimenpiteisiin. Ja WHO on julkaissut raportin hiljattain, missä, missä on tarkemmin eritelty näitä erilaisia, erilaisia toimenpiteitä ja interventio-osa-alueita. Niihin emme tarkemmin tässä, mutta, mutta siellä on lukuisia erilaisia, erilaisia tapoja. No, kuitenkin näissä niin kuin digitaalisten interventioiden tai digitaalisten palveluiden kehittämisessä niin kaikki, kaikki lähtee siitä tarpeen tunnistamisesta, eli terveyden edistämisessä on useita erilaisia osa-alueita, mihin, mihin digitaalista teknologiaa voidaan soveltaa, liittyykö se ympäristö, terveyttä ja ympäristöjen kehittämiseen, yksilöiden, terveyden lisäämiseen, riskitekijöiden tunnistamiseen, elämäntämuutostuen saatavuuden lisäämiseen, tietopohjan lisäämiseen ja saadaan, saadaan sitä tietopohjaa kehitettyä esimerkiksi keräämällä. Keräämällä digitaalisten sovellusten tai muiden kautta tietoa, niin sitä myötä voidaan sitten mahdollisesti myös osoittaa vaikuttavuutta ja vahvistaa terveyden edistämisen asemaa päätöksenteossa ja muualla. Ja juuruttaa, juuruttaa se tietoa myös käytäntöön paremmin. Eli se, että millä tavalla, mihin, mihin pyritään vaikuttamaan, niin se, on, se on sen niin digitaalisen teknologian kehittämisessäkin se lähtö, lähtökohta. Ja minkälaisia sitten esimerkkejä voi, voi olla eritasoisista digitaalisista palveluista ja interventioista, niin ihan tämmöisiä, joitakin esimerkkejä on yksilötason mobiilisovellukset, aktiivisuusmittarit. Jos halutaan yhteisöön vaikuttaa, niin sosiaalinen media voi olla tehokas digitaalisen palvelun palvelu palvelu saavutettavuutta lisätä esimerkiksi erilaisilla palveluväylillä. Chatbot saattaa olla sellainen uudempi tapa. Ympäristössä erilaiset sovellukset ja vaikka liikunnan edistämisessä, miten voidaan sitä infrastruktuuria kehittää. Ja sitten toisaalta tiedon keräämiseen liittyvät palvelualustat ja analytiikkapalvelut, jotta sitä tietoa saadaan myös sinne, sinne päätöksentekoon. No, sitten tässä, tuossa aamupäivällä aikaisemmissa esityksissä tuli, tulikin jo näitä monia tavoitteita, mitä, mitä tähän terveyden edistämiseen ennaltaehkäisvien toimien kehittämiseen liittyy. Ja digitaalisiin, digitaalisiin ratkaisuihin ja digitaalisiin palveluihin kohdentuu paljon odotuksia, millä tavalla pystytään edistämään erityisesti tätä saavutettavuutta, millä tavalla reaaliaikaiset palvelut ja joustavat palvelut saadaan mahdollisimman, mahdollisimman hyvin toimiviksi, ja miten voidaan yksilöllisempiä palveluita kehittää ja toteuttaa. Toisaalta myös se, että teknologia mahdollistaa sen, että se on, se on jatkuvasti, jatkuvasti läsnä ja voi, voi tuoda Tuoda sitten turvallisuuden tunnettakin lisätä. Ja tämä kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuus on sellainen, mikä, mikä tulee usein esille. Kuitenkaan sitten aivan yksiselitteisesti näitä odotuksia ei, ei aina pysty toteuttamaan tai, tai ne, ne ei toteudu, toteudu siinä. Eli siinä on kuitenkin tutkimuksissakin havaittu usein, että, että näissä digitaalisissa tai digitaalisesti tuetuissa interventioissa niin sitoutuminen ja osallistumisaktiivisuus saattaa jäädä jää matalammaksi. Lyhyellä aikavälillä voi ollakin tai esimerkiksi painonhallintainterventioissa on havaittu sitä, että tulokset lyhy lyhyellä aikavälillä on, on ollut verrattain hyviä tai jopa parempia kuin sitten kontaktiohjauksessa, mutta sitten kuuden kuukauden jälkeen niin se, se osallistumisaktiivisuus ja vaikutukset sitten siitä häviää, että tässä että on haasteita. Tietenkin toimintakyky, teknologian käyttötaidot, terveydenlukutaito. On sellaisia, mitkä voi, voi olla siinä rajoitteena. Ja toisaalta se, se raja saattaa olla häilyvä jossa vaiheessa, koska teknologian läsnäolvellus muuttuu häiritsevyydeksi. Eettiset kysymykset, kysymykset, teknologian saatavuus ja kustannukset on myös näitä. Ja se, että tasapaino löytyisi tähän, niin se on se myös sitten ratkaisu, mitä haetaan. Sitten tekoäly on laaja käsite, joka, joka liittyy näihin teknologian kehittämiseen. Ja Palveluihin. Se, mikä nyt on viime vuosina tuonut tätä tekoälykehitystä eteenpäin, on, on liittyy näihin koneoppimissovelluksiin koneoppimis ja koneoppimisen kehittämiseen. Eli se, että datasta pystytään, pystytään erilaisia malleja opettamaan niin, että niitä, niitä ei tarvitse erikseen kaikkia ohjelmoida ja kaikkia sääntöjä määritellä. Erityisesti tämä syväoppiminen, mikä sitten liittyy, liittyy näihin esimerkiksi tekstianalytiikan kuvan tunnistuksen kehittymiseen on yksi nopeasti eteenpäin mennyt alue. Ja minkälaisia asioihin tekoälysovelluksia sitten käytetään, niin, niin paljon että niin tunnistamiseen, datan ryhmittelyyn, luokitteluun, ja sitten nämä mallit, mallit tulee vahvasti esille. Ja tekoälyominaisuuksina on tämä aikaisemmin jo mainitsinkin tästä, että pystyy oppimaan, oppimaan datasta, eli, eli se, että aut autonomisuus. Ei tarvitse erikseen ohjelmoida kaikkia sääntöjä. Adaptiivisuus, eli sopeutuu datasta oppimalla pystyy kehittämään sitä, sitä mallia paremmaksi, tehokkaammaksi. Ja sitten tekoälyjärjestelmissä usein myös optimointi, eli erilaisia optimointitehtäviä ja suosittelujärjestelmiä kehitetään. Ja tässä dian alalaidassa on sitten näitä sovellusalueita, mihin tekoälyä käytetään, eli tiedonlouhintaan, tiedon muun muassa robotiikkaan. Ja sitten on tämä luonnollisen kielen prosessointi ja kuvan tunnistus ja tunnistus, sovellukset. Sitten on muutamia esimerkkejä ajattelin ottaa siitä, että mitä nyt tällä hetkellä tiedetään esimerkiksi liikunnan osalta näistä digitaalisista interventioista ja miten ne suhteutuu perinteisempiin tapoihin. Eli kaiken kaikkiaan tiedetään se, että aktiivisuuden lisäämisessä niin interventioilla on saatu heikkoja tai kohtalaisia vaikuttavuustuloksia. Sitten jos siihen teknologiaa otetaan mukaan, niin, niin ne aika lailla samalle tasolle. Eli usein ne, mitä nyt tällä hetkellä on, on näitä interventioita, niissä on käytetty sekä, sekä teknologiaa että sitten ihan henkilökohtaista tai jotain ryhmäohjausta ja, ja sillä tavalla sitten osittain pystytty, pystytty sitä täydentämään teknologia-sovelluksilla. Sitten näistä uudemmista sovelluksista tai uudemmista teknologiasta, kuten esimerkiksi liikuntapeleistä tai, tai virtuaalitodellisuuteen liittyvistä. Liittyvistä palveluista niin niistä nyt vähemmän, on, anteeksi, vähemmän tutkimustietoa eikä vielä sillä tasolla, että vaikuttavuusnäyttöön voitaisiin meta-analyysien kautta tarkastella ja tehdä yhteenvetoja siitä, että miten useammat eri tutkimukset on havainneet niitä vaikuttavuuksia. Sama sitten liittyy tämmöisiin reaaliaikaisesti adaptoituviin interventioihin. Kerron kohta niistä lisää tarkemmin, mutta, mutta nekin on sellainen, millä pyritään yksilöllisempää yksilöllisempiä palveluita pystyä kehittämään. Eli näitä tämmöisiä reaaliaikaisesti adaptoituvia interventioita on tullut tutkimuksessa yhä enemmän esille, ja niillä pyritään vastaamaan siihen haasteeseen, että usein palvelut on ollut niin, että ne ovat olleet kaikille samanlaisia, ja niin, että palaute tulee pitkällä viiveellä hyvin kaukana siitä, milloin se käyttäytyminen tapahtuu. Vaikka liikuntaaktiivisuudesta puhutaan, niin, niin se, että, että se liikunta käyttäytyminen tota, ta, tapahtuu, tapahtuu kuitenkin sinä arjessa ja se palaute olisi hyvä saada mahdollisimman, mahdollisimman lähellä sitä aktiivisuustilannetta. Tai en, ennakoiden niin, että, että kannustetaan esimerkiksi passiivisen ajan vähentämiseen ennen kuin pitkiä, pitkiä passiivisia tulee. No, Tällaisissa järjestelmissä niin se. Palautteen anto pyritään siihen, että se on niin kuin reaaliaikaista ja se on yksilöllistä, eli perustuu yksilöiden itseasettomiin tavoitteisiin, omiin tavoitteisiin ja myös kannustaa toimintaan, eli ohjaa siihen, että miten missä ja kuinka tavoitteen mukaista toimintaa voidaan toteuttaa. Eli toteuttaa, ei vain todeta esimerkiksi sitä, että aktiivisuus, päivän tavoite tavoitteesta ollaan 2000 askelta jäljessä, vaan myös kannustaa siihen, että millä tavalla sen pystyisi paremmin, paremmin saavuttamaan. Ja se, että miten, miten sitten tämän tyyppiset, esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen reaaliaikainen sovellus saattaa olla joku mobiilisovelluksen yhteydessä, joka sitten kannustaa ja antaa palautetta päivän mittaan, niin siinä, siinä tulee huomioida se, mikä on se kognitiivinen kuorma käyttäjälle, onko se aktiivisuuden tai jonkun käyttäytymisen seura seuranta automaattista vai vaatiiko se käyttäjältä itseraportointia raportointia. Li, liittyy myös siihen luotettavuuteen ja sitten onko se seuranta jatkuvaa tai tapahtuuko se jaksuttain päivän aikana. No, Tällaisia järjestelmiä ja sovelluksia on tutkittu jonkun verran esimerkiksi liikunnan osalta ja painonhallinnan osalta. Niistä on hyviä käyttökokemuksia ja lupaavia tuloksia, mutta se mitä tällä hetkellä on havaittu on se, että kuitenkaan tämä reaaliaikaisuus ei vielä toteudu sillä tavalla, kun toivotaan, että esimerkiksi liikuntaaktiivisuudessa niin tämmöiset reaaliaikaiset palautteet niin kohdentuu vielä osittain väärin, että esimerkiksi 40 prosenttia yhden tutkimuskatsauksen mukaan niin näistä aktiivisuuspalautteista niin kohdentu väärään aikaan. Eli kehitettävää riittää tällä, tällä puolella vielä. Sitten jos nostaisin toisen tutkimusmaailmassa paljon esillä nyt tai kehittyvän tekoälyyn liittyvän sovelluksen, on tekstianalytiikka. Ja tässä esimerkkinä on mielenterveystyössä, miten voidaan soveltaa. Eli on tehty tämmöisiä kartoituksia tai tutkimusselvityksiä siitä, että minkä tyyppisiä aiheita henkilöiden omaa terveyteen liittyen sosiaalisessa mediassa käsitellään. ja Siellä nousi yhdeksän yhdeks niin yleisimmäksi mielenterveyteen liittyvät aiheet. Toinen oli, sitten, oli, oli muun muassa syöpää liittyvät, liittyvät aiheet, mutta, mutta se, että mielenterveyteen liittyen siellä on, on paljon, paljon sellaista dataa, Mitä, mitä voidaan, voidaan myös sitten hyödyntää ennakoivien palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Ja, ja sitä voidaan kerätä sosiaalisen median alustoilta. Tutkijat saattavat aktiivisesti toteuttaa kyselyitä tai sitten sitä valmiina siellä olevaa sisältöä analysoida. Ja tässä, tämä luonnollisen kielen analyysi ja siihen liittyvät semanttiset mallit on yleistynyt, eli pystytään merkitsemään sisältöjä analysoimaan isoistakin teksti, tekstimassoista, tunnistamaan sieltä tiettyjä kielen rakente rakenteellisia tekijöitä tai sitten jotain ilmaisuja, mitkä, mitkä esimerkiksi sitten viittaa siihen, että, että on negatiivisia tunteita ja sitä kautta ennakoida riskitekijöitä. Toisaalta on myös esille tullut sosioekologisia lähestymistapaa ja, ja karttamalleja, millä pystytään sijoittamaan se sosiaalisen median sisältöä fyysisiin paikkoihin ja mallintamaan sillä tavalla esimerkiksi, miten hyvinvointi jakautuu maantieteellisesti tai minkälaisia vuorovaikutussuhteita jossakin yhteisössä on, ja esimerkiksi syrjäytymisriskiä arvioimaan. Sitten itse olin mukana tämmöisessä informaatioteknologian tiedekunnan hankkeessa, ja siinä yhtenä osatutkimuksena tehtiin tämmöinen tekstianalytiikka, Tutkimus itse tässä ollut mukana, mutta tuloksia siitä saatiin. saatiin Keski Suomen sosiaaliasiamiehen keräämä asiakaspalautetta analysoitiin tekstianalytiikalla. Ja sieltä pystyttiin tunnistamaan erilaisia syitä asiakkaiden tyytymättömyydelle ja tehtyä yhteydenottojen keskeisistä aiheista yhteenvetoja ja tiivistelmiä. Ja sitä kautta myös palveluiden kehittämiseen. Ja joidenkin to, to, to, to, toimintatosiiden automatisointiin voitaisiin saada, saada sitten pohjaa tästä. Mutta tämän tyyppisiä sovelluksia ollaan kehittämässä ja, ja tutkimassa. No, -tä, tässä tuli esillekin sitten näistä tekoälyn vahvuuksista, että tiedon kerääminen ja kokoaminen luokittelu, luokittelu on tehokasta. Kuitenkin sitten on myös tullut esille näitä haasteita. Eli se, että esimerkiksi palveluiden kehittämistä ajatellen, niin se, että minkä tyyppistä se aineisto on, ketä se edustaa, kenen palvelukäyttöä se kuvaa, esimerkiksi heikommassa asemassa olevat saattaa jäädä sieltä aliedustetuiksi, ja silloin nämä mallit, joita, joita sitten tehdään, ei, ei kuvaakaan sen ryhmän palvelunkäyttöä ja palvelutarpeita. Eli, eli se on yksi sellainen, sellainen esille tullut haaste. Ja sitten myös se, että, että monet. Tai suurin osa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä on laajalaisia systeemisiä, millä tavalla sitten pystytään ottamaan huomioon niitä useita erilaisia tekijöitä ja mallintamaan niitä ilmiöitä monialaisella aineistolla. Ja se on sitten myös yksi tällainen tutkimusalue, nämä systeemimallit, missä voidaan yhdistää yksilötason tietoa ympäristö ympäristötietoa ja erilaisia, erilaisia aineistolähteitä ja tarkastella myös tätä vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön välillä. Eli kun tunnistaa joku kehitystarve, niin sen perusteella voidaan lähteä määrittelemään ennakolta jotakin interventioita tai, tai kehitys, kehitystoimia ja, ja mallintamaan sitä, että mitä, mitä mahdollisesti sitten minkälaisia terveydellisiä tai hyvinvointivaikutuksia sillä on. Ja arvioidaan myös kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuutta jo ennalta. Tai sitten niin, että kun on, on, on aikaisempaa tutkimustietoa, niin sen perusteella laskee esimerkiksi sitten 10 tai 5 vuoden, vuoden kuluttua, mitä, minkälaisia odotusarvollisia vaikutuksia olisi. Tällaisia sovellusesimerkkejä on esimerkiksi lihavuuden kehittymiseen liittyvistä tekijöistä, miten ympäristöyhteisö vaikuttaa esimerkiksi lasten lihavuuden kehittymiseen. Tai sitten tupakkakontrolli, miten tupakointi, tupakointia voidaan vähentää erilaisilla säätelytoimilla liikunnan edistämisestä, miten monialaiset interventiot vaikuttaa. Ja usein näissä, tai näissä malleissa, näissä systeemimalleissa, niin käytetään, käytetään simulointia ja sitten tämmöisiä verkkopohjaisia verkko malleja. Ja tästä voisin esittää yhden tällaisen esimerkin tästä samaisesta tutkimushankkeesta. Tehtiin tällainen diabeteksen Ennaltaehkäisyyn liittyvistä interventioista tämmöinen tapahtumapohjainen simulaatiomalli, eli pyrittiin pilkkomaan se, se ennaltaehkäisyyn mahdollisimman tarkkoihin osiin, lähtien siitä, että tunnistetaan riskitestillä riskissä olevia kohderyhmää, pystytään sieltä kautta tavoittamaan, ja sitten miten, miten tämä väestö tai kohderyhmä ohjautuu näihin interventioihin, ja sitten jos olisi mahdollista tarjota erilaisia interventiovaihtoehtoja, niin miten sitten, minkälaisia vaikuttavuustuloksia ja kustannusvaikuttavuustuloksia niistä voitaisiin saavuttaa, ja mikä sitten olisi se, se, se, se vaikutus, vaikutus siihen diabeteksen sairastavuuteen ja kustannuksiin. Tässä on karkilatasolla tasolla tämä malli, malli ja, ja sitten noista interventiohaaroista, eli, eli Täällä kerättiin tietoa aikaisemmasta kirjallisuudesta ja siitä, miten, miten tällaisia on aikaisemmin toteutettu ja mitä havaintoja on saatu vaikuttavuudesta. Ja tässä nyt haasteeksi tietenkin tuli se, että näistä digitaalisista interventioista ei vastaavasti ole sitä tutkimustietoa, kun verrataan sitten näihin, näihin ryhmäohjaus- tai, tai henkilökohtaisiin ohjausinterventioihin. Ja sitten jos mennään siihen, että ajatellaan, että voitaisiin automatisoida pidemmälle sitä, niin sitä, sitä semmoista vaikuttavuusnäyttöä ei vielä ole, mutta, mutta sillä arvioilla, mitä, mitä tota kirjallisuudesta pystytään saamaan, niin, niin voidaan, voidaan lähteä rakentamaan. Ja oikeastaan tämä esimerkki oli, oli niinku, ajatus oli siinä myös, että, että sen, että tämmöisen mallin rakentaa ja sen prosessin käy läpi, niin se auttaa hahmottamaan semmoisia kohtia, missä sitä tiedonkeruuta ehkä ei vielä tehdä ja mihin sitä voisi kohdentaa. Eli esimerkiksi tässäkin se, että, että jatkossa kun digitaaliset palvelut yleistyy ja niitä, niitä rakennetaan, niin se, että, että saadaan esimerkiksi siitä tietoa, että ketkä ohjautuu tai ketkä mahdollisesti hyötyy tietynlaisista interventioista ja, ja miten, miten sitten niitä, niitä pystyttäisiin asiakasryhmiä paremmin, paremmin tunnistamaan. No, tässä tulikin jo esille näitä haasteita tähän systeemitason mallinnukseen liittyen. Mutta, mutta se, että se itse mallin rakentaminen on aika pitkä, pitkällinen prosessi ja vaatii sitä osaamista sekä data, datatieteiden puolelta että sitten myös siitä hyvinvointia terveyssektorilta. Ja se, että nämä mallit ovat monesti hyvin monimutkaisia, niin se, että kuitenkin niiden rajaaminen ja, ja se datan saaminen niin, niin on tärkeää. Ja se, että näihin mallien rakentamiseen niin aika aikalailla vielä, vielä valmiita ohjelmistoja on, on vähän ja itseohjelmointia tarvitaan paljon. Että Se, että se tutkimusryhmä löytyy, missä, missä tota, on, on sitä osaamista laajasti, niin, niin se voi olla, olla tota, vielä, vielä vähän haasteellista. Ja toki, toki sitten myös se, että on, on riittävästi aikaa ja, ja resursseja. Ja soveltamisessa niin, niin se koska tieto usein on aika, aika vielä hajanaista, että et kaikista, kaikista näihin malli, mallinnukseen tarvittaista asioista riittävää tietoa, niin se myös aiheuttaa sit sen, että se ei välttämättä valiteta, ei, ole, ei ole vielä sitten ihan riittävän hyvä, hyvä jotta sitä voisi suoraan siirtää käytäntöön. Mutta työkaluna tämmöiset, niin, niin kyllä näin, että on, on ihan hyvin käyttökelpoisia. No, yhteenvetona sitten näistä, näistä tota, tutkimuksen painopisteistä tai minkälaisia, minkälaisia kehityssuuntia nyt on, on erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin alueella, niin, niin toinen esille nämä reaaliaikaisesti kehittyvät tai mukautuvat interventiot, joilla voidaan yksilön terveyttä edistävää käyttäytymistä tukea. Näistä, näistä se vaikuttavuustieto vielä, vielä puuttuu, ala kehittyy, kehittyy kovasti, mutta se, että tutkimus pohjaa sieltä tarvitaan. Ja näilläkään niin harvoin yksin, yksin, tai se näkymä ei ole, ole kovin vahva, että yksin tämmöisillä saavutetaan hyviä tuloksia, vaan osana, osana laajempia, laajempia kokonaisuuksia. Sitten tekstianalytiikka ja luonnollisen kielen analyysi. Niin Hyviä sovellusesimerkkejä on palveluiden kehittämiseen liittyvän tiedon kokoamisesta, keräämisestä ja toisaalta myös sitten esimerkiksi riskitekijöiden tunnistamisessa. Ja jos Tähän liittyen esimerkiksi vuorovaikutussovelluksia tai chatbot-tyyppisiä ratkaisuja kehitetään, niin siinä se, että missä määrin sitten onnistutaan saavuttamaan tai pitämään se tasapaino siinä inhimillisen vuorovaikutuksen ja sitten teknologiatyökalujen välillä, niin, niin siinä, siinä varmasti tutkimusta ja kehittämistyötä tarvitaan jatkossa paljon. Ja sitten näistä systeemimalleista, malleista eli, eli toimivat hyvin yhdessä muiden mallinnus- ja analytiikkamenetelmien kanssa, ja hyviä tutkimuksen näkökulmaa ja kehittämistyön näkökulmaa laajentavia, laajentavia ratkaisuja, mutta sitten se tulkinnallisuus ja, ja validiteetti on, on sellainen kehitys. Alueen myös tällä puolella. Mutta tässä oli näistä tutkimuspuolella, mitä tekoälyyn ja digitaalisuuteen liittyy tällä hetkellä. Ja, ja jos on herännyt kysymyksiä, niin mielelläni, mielelläni vastaan ja kommentteihin. Suuri kiitos. Tämä oli jotenkin todella mielenkiintoista, vai mitä hyvä yleisö? Haluaisitteko esittää kysymyksen tai kommentoida Karoliinan esitystä? Nyt siihen olisi tilaisuus. Täällä edessä Helillä on kysymys tai kommentti. Hei. Hei. Joo, Heli Hätänen, sosiaali- ja terveysministeriöstä, kiitos tosi mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tämä on tietysti meillä hyvin vahvassa intressissä tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta juuri, juuri nämä teemat, mistä kerroit. Ihan semmoinen niin hyvin konkreettinen kysymys. Tuossa kuvasit sitä diabeteksen kokonaisuutta. Ja tavallaan meillä on ollut tuota, niin, Suomen strategisen tutkimuksen rahoituksella rahoitettu myös TopDia-hanke. Niin, niin onko tässä mahdollisesti jotakin yhteistyötä sinne, että onko niitä, esimerkiksi niitä aineistoja hyödynnetty tuossa teidän työssä? No, kiitos kysymyksestä. Ollaan siis kyllä käyty keskustelua, mutta vielä ei olla, olla sillä tai tässä niin kuin tämän tutkimushankkeen aikana niin käyty, käyty keskustelua myös, myös sinne, mutta, mutta se, että vielä ei ole, niin tämä oikeastaan perustuu tämä mallinnus kirjallisuuteen dataan, että sillai jatkokehityksen kehityksen myötä niin varmasti se, että ihan semmoista reaalia maailman tai interventiodataa voisi hyödyntää tämmöiseen, niin se olisi suuri lisäarvo sillä, että se malli olisi realistisempi ja kuvaisi sitten myös, myös niin kuin sitä paremmin, että, että mitkä ne, vaikka nyt mobiilipalveluiden tai digitaalisten palveluiden se todellinen lisäarvo olisi, mutta, mutta niin, kyllä niin kuin se jatkokehitys varmasti siihen suuntaan menee. Onko vielä? Täällä. Hei Kirsi Purhonen ammatti ammattikorkeakoulusta ja versushankkeesta, joka juuri päättyi ja perustui kuvadatan analyysiin. Onko teillä tässä tutkimuksessa ollut kuvien tai kuvadatan analyysistä tai analyysiä mukana? No, tässä oli syöpä, syöpä analyysiä tehtiin. Että se oli yksi sellainen alue, missä, missä sitä kuva analyysia sovellettiin, että sieltä esimerkkiä esimerkkejä varmasti löytyy. Joo, me tehtiin tuota, kuva-analyysiä sillä tavalla, että me tutkittiin kuvia ja saatiin sieltä eroteltua näitä tupakoivien nuorten ja ei-tupakoivien nuorten ryhmää. Niin mielenkiintoista kiitoksia tämä teidän tutkimus, niin varmaan palaan asiaan. Kiitos.